مجرد المقايسة بين اللغة الفصحى وبين العامية هو أمر غير مقبول لماذا؟ لأن اللغة العربية الفصحى لغة دينية مقدسة نزل فيها كتاب الله عز وجل وهي لغة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه اللغة تخص نحو ملياري إنسان مسلم على وجه الأرض